касетними боєприпасами по мирному населенню. В одному з районів Миколаєва окупанту ударили по приватному сектору. Водолаз нас мальчик вбив, як раз напроти двері сиділо. Звичайно ми його збиваємо, закриваємо, але він вийшов сюди. Дах, вікна та залишки касетних снарядів у дворі – так описує нічний обстріл Наталія. «Було ночі, почав здорово, почала ось це випадки, і ось от... стріляла, хто знає, спали? Да, – Так, спали, Була. подорвалися, Була. Тако, все, все розбитое, все, це, собака вбитая. Нога воно розбита, да. врання в попала, все розбите, машина побита, все розбите. На місці працюють представники Збройних сил та військової адміністрації. Сьогодні вночі в чергово російські окупанти обстріляли місто Миколаїв, застосовуючи послідні боєприпаси. Один з них, ви можете бачити у мене в руках, ніколи так не робіть. Він вже безпечний, тип не менш. Якщо бачите щось подібне, відійдіть подалі, викликайте ДСНС. Там є фахівці, які знають, що з цим робити. Внаслідок обстрілу маємо кілька постраждалих осіб, Микола ходить навпроти розбитих снарядами шибок та понівечених стін. Ось, Подивіться. лежить на місці. Такий вигляд має ліжко чоловіка, розповідає про обстріл його син. <говорит> Ничего страшного. Ну, если можно, помоги. вылетело аж зерной волной, аж гордины подлетали, слетели гордины. Ну, такое. Хотите. Только здесь стекла могут быть. Смотрите, тут порожек такой. Анатолій показує дитячу кімнату. Тут жили його онуки, але зараз вони за межами країни. Не дарма, каже чоловік. Останній обстріл прийшовся рівно в дитячу кімнату. Воно, слава Богу, що хоч вовремя їх відправляли. Ну і на криші 12 дирок всього-навсього. Станом на 12 Прогу, годину, за інформацією прес-офіцера обласної військової адміністрації Дмитра Плетенчука, загиблих внаслідок обстрілів немає. Поранено троє людей. Серед них 13-річна дівчина, яка знаходиться під наглядом лікарів. Стан середньої тяжкості. Життю нічого не загрожує, розповіли в одній з лікарень міста. Марія Савицька, Олександр Гордієнко. Єдині новини на Суспільному. Миколаїв.